أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا نظن في المباشر أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا بكم سامحوني على التأخير آه. ساعات يوقع مشكل تكنيك آه. ترسلين نوخر شوي باهي اليوم الموضوع شوية معناتها معقد أهلا وسهلا، أهلا الصوت باهي، أهلا بكم، أهلا بيكم اهلا بيكم نتمني يكون الصوت باهي وتصويرها باهية وكل شيء باهي اليوم من عرش كان بش نجم نقول اللي بش نقوله حول حقيقة المادة في الغنوصية الوطن هو الأرض، الوطن هو المكان، دون المكان لا يكون شيء، الشيء الذي ليس له مكان ليس له وجود الكون هذا والوجود هذا قائم على تحديد المكان المكان هو شيء أساسي من الأمور الأساسية جدا أهلا وسهلا بكم، نستنى يجيوا الناس شوية ثم اهي باهي اوكي اوكي اوكي اوكي احنا باش نرجعوا شويه ما نعرفش الفيديو هذه كان نجم نعملها كلها اليوم ولا نعملها اليوم وغدوه مش مشكل على خاطر الماده قبل ما نتكلم على الماده يجب ان نضع الماده في الوجود في موقعها الاصلي ولازمنا نرجع شويه ديما للفيديوهات السابقه أه على خاطر لازمكم تعرفوا اللي معناتها الكلام اللي نقوله أه ماهوش أه كلام اعتباطي مسألة أه أي كلمة نقولها أه نعرف شو نقول وهو أسلوب في الحقيقة أسلوب أه قد يظهر للبعض أنه فوضوي نوعا ما أه وقد ما يفهموش بعض الناس ويعتبروا معناتها نوعا ما أه كلام خرافي أه لكن كما قلت وكما اقول أه هذه الدروس الرمضانيه هي دروس معناتها موجهه لطبقه معينه من الناس أه العدد يعني الاشخاص اللي يهتمون بهذه المساله ماهوش عدد كبير أه ديما يقولوا لي يسالوني على السؤال حول السعاده و... والعباب نقول لكم تحبوا معناتها تعيشوا سعداء أه ننصحكم عيشوا كالحيوانات أه ما تعرفوا أه حتى شيء فهمت يعني المعرفه راهي عذاب عندما تبدا المعرفه أه تبدا يبدا العذاب فهمت كما يقول لك يسعد أه الجاهل بجهله ويشقى العالم بعلمه المهم ننطلق الناس تعيش وتموت بدون معنى اما صدقني يا بابا ادريس صدقني كيما نقولوا بالتونسي نقولوا فما قوله قال لك معزه وعشه لا عشه ومعزه ودرا كيفاشه كي ما نسيت القوله ومعيزات فين يطيح الليل مبيت قشه وعشه ومعيزات فين تطيح الليل مبيت يعني الحيوان في الحقيقه سعيد سعيد جداً لأنه مينفكرش يعني يتصرف تصرف لا شعوري جاعك لا أموره مهني أما من يريد أن يعرف يتعذب صحيح في الأول ولكن من بعد صدقوني وقت يلقى التوازن انتاعه أو ما يسمى الإكيليبر الحياه تولي جدا لذيذة رغم كل المصاعب نتاعها وهداك علشان نقول مش انا نقول هو معناتها نقول نقول يعني اعتقد واؤمن ان تكون الامور سهله وهداي معناتها يقولوها كل من يدرسون الغنوصيه او ما يسمى بالعلوم الباطنيه اول حاجه يعني يتم لازمك تعترف بها انك راك في الجحيم هذه أول حاجة لازمك تعترف بها صدقني لو توصل أن تؤمن أن الحياة عذاب والوجود عذاب و... ويجب أن تخلق جزر السعادة على قدر ما تتمكن فهمت؟ أما الحياة راهي عذاب آه، ننطلقوا في الحديث ثم نشوفوا فين باش نوصلوا كان هكا نكملوا الحلقه بكره على خاطر موضوع جدا مهم آه، قبل ما ننطلقوا طبعا باش نتكلموا على الفيديوهات السابقه آه، وخليوا الاسئله في اخر الفيديو السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة اليوم بش نحكيه على حقيقة المادة في الغنوصية تكلمنا في الفيديوهات الأربعة السابقة عن النية والإيمان والوعي والحب أو التآلف وعلمنا إن كل تصرف أو فعل أو قول إنساني يجب أن يقوم على صدق الأربعة عناصر هذه أي حاجة تقولها؟ أي حاجة تعملها؟ لازم يكون فيها النية والإيمان باللي تعمل فيها لازم تكون مؤمن باللي تعمل فيه وأنك تكون واعي شنو تعمل وأنك تكون مسلم ومحب لما تقوم به أو لما تقوله طبعاً أغلب الناس أو الحيوانات بصفه عامة أو الموجودات هذه العناصر الأربعة تقوم بها بطريقة غير شعورية وبطريقه معناتها محدوده جدا بينما الانسان هو اوعى من ذلك هو اعلى من ذلك فلهذا يجب ان ينتبه الى التصرفات نتاعو والاقوال نتاعو في بعض الاحيان انت بدك تحكي مع انسان يقول لك حاجه يقول لك لا صدقني يقول لك حاجه خايبه مثلا ولا حاجه باهيه ومن بعد يقول لك صدقني راني ما فكرتش فيها هذيك هو ما فكرش فيها يدل على عمق القولة اللي قالها لك يعني مش على خاطر ما فكرش فيها يعني معذور اذا يجب يقو... معناتها الأربع عناصر هذم معناتها لازم يكونوا حاضرين في اي تصرف في اي قول في اي فعل في اي عمل والاهم يعني يكون الصدق معناتها الصدق في معناتها الأربع عناصر هذه وهو الذي تميز الانسان على الحيوان هذه التصرفات او العناصر هي فطريه في كل موجود ولا شعوريه اما في الانسان فهي معناتها بشعور وفي هذه الحاله نقول ان الفرد الذي اقرب الى الانسان هو الانسان الذي يشعر وينوي ويؤمن بما يقوم به بينما الانسان اللي يتصرف بدون وعي وبدون نيه فهو اقرب الى عالم الحيوان وهذه العناصر الاربعه هي تنبع من معناتها تنبع من منطلق من منطق ما نسميه اللب يعني هذه العناصر الاربعه موجوده في لب الشيء والذي يتمثل بالنسبه للانسان هي النفس فهمت وهذه العناصر هي واجب الوجود يعني لم توجد هي موجوده من الاصل واللي هي كما قلت النفس, النفس هو العنصر اللي يرمز هذه الأمور النية والإيمان والوعي والحب لا يأتي عن طريق تفكير وإنما يأتي عن طريق حس وهنا القرآن يؤكد ذلك عندما يقول ونفساً وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الغنوصيه لا تهتم لا بالفجور ولا بالتقوى وانما بصدق الفجور وصدق التقوى يعني المهم تكون صادق في فجورك او في التقوى بتاعك وفي الغنوصيه عندما تكون انت فاجر وتمارس التقوى فانت تعتبر فاجر وعندما تكون انت تقي وتمارس الفجور فانت تعتبر فاجر وانما التقي هو الفاجر الذي يمارس الفجور والتقي الذي يمارس التقوى. في الفيديو السابق تكلمنا عن التآلف أو الحب يعني في الفيديو اللي قبل هذا يحصل بين اثنين ليس لأن الواحد يكمل الآخر أو لأن هناك توافق من بيناتهم أو متفاهمين في الفكرة أو عندهم مصالح مشتركة أو غيرها وإنما الحب يحصل عن طريق الشفافية بين طرفين. وعلى قد ما تكون فما هناك شفافيه على قد ما يكون الحب اصدق وهناك ما يقال الطيور على اشكالها تقع يعني الانسان المنافق دائما يفضل ويحب ويتيح في حب انسان منافق كيفه والعكس طبعا صحيح اليوم سوف نتكلم عن حقيقه الماده في الغنوصيه ولكن قبل ان نتكلم عن حقيقه الماده يجب ان نوضح بعض النقاط التي سوف تضعنا في صلب الموضوع وتحدد آه يعني شنو الماده بصفه عامه واين مكانها في الوجود ولهذا يجب معرفه بعض الحقائق المهمه الحقيقه الاولى الذي لا يختلف عليها اثنين آه لا في الشرق لا في الغرب لا في الماضي لا في الحاضر المهم إلى هذه الساعة لم يختلف عليها اثنين حتى يأتي ما يخالف ذلك وهذه قاعدة أساسية في الغنوصية إن الحقيقة وليدة زمانها ووليدة مكانها ووليدة الوعي والمعرفة الإنسانية هذه الحقيقة هي الثنائية اللي قلت عليها ونعاود نتكلم عليها الثنائيه هي قاعده وجوديه نسميها باي تسميه كانت نسميها الخالق والمخلوق الرب والعبد الباطن والظاهر الخير والشر الارض والسماء الذكر والانثى مهما كانت التسميات الحقيقه هذه معناتها واحده وهي الثنائيه لا يمكن ان يكون الوجود بدون العدم والثنائيه في الغنوصيه الاولى هي ثنائيه العدم والوجود اذا هذه معناتها مساله آه واضحه آه معناتها ما يحتش معناتها نزيد نفسروا فيها آه نتحدى اي انسان طبعا آه يقول لك ان العالم يقوم على بعد واحد أو إن الوجود يقوم على شيء واحد، المادة فقط، آه العدم الآن حتى بالعلم وبالتطور العلمي آه وصل إلى هذه الحقيقة. والفكر ما يسمى بالفكر الغربي المادي آه بدأ يتراجع في مسألة مادية الكون. آه نحن الآن موجودين في عالم الوجود، موجودين في عالم الوجود الذي يقوم على عالم العدم يعني العدم هو القاعدة الأساسية لعالم الوجود وهذا معناتها واضح أن وجودنا لا يقع في فراغ أو لا شيء بمفهوم لا شيء وإنما أكيد عنده قاعدة والقاعدة بتاعه هي العدم آه وهي القاعدة الأساسية إذا لا يمكن أن ولأن إحنا موجودين في عالم الوجود مستحيل نفهم عالم العدم وإحنا موجودين في عالم الوجود ولكن يمكن أن نحس بالعدم من خلال فهمنا لعالم الوجود إذا ركز وافهم وعي عالم الوجود سوف تحس لوحدك يعني تحس لوحدك عالم العدم. أنت عبارة على شيء موجود وله خيال أو له ظل أو له صورة في مرآة. المر... الذي في المرآة لا يعي ما هو خارج المرآة. من هو الحقيقة ومن هو الخيال بالنسبة لعالم الوجود؟ الحقيقة هو أه الحقيقة هو من هو خارج المرآة ولو كنا في عالم المرآة الحقيقة تصبح المرآة يعني لو الوعي والحس موجود في المرآة أه تولي الحقيقة هي الذي في المرآة والخيال يصبح الذي خارج أه المرآة وهذا نقاشات كبيرة وقع عليها الفلاسفة من الأول هل العالم الذي احنا موجود فيه سراب فيه أم حقيقة؟ وهل معناتها الحياه هي اليقظه ام الحياه هي النوم فما اللي يقول لك الحياه الحقيقيه هي اليقظه وفما اللي يقول لك الحياه الحقيقيه هي النوم وعندما عندما نستيقظ من النوم وقتها والليون يعيشوا الخيال هل العدم هو الثقب السوداء لا لا لا العدم هو اعظم الثقب السوداء وسوف لم نصل بعد الى الثقب السوداء ما ياسر بعيد على المساله هذه خليني نكمل معناتها خلينا نكمل الموضوع من بعد تنجموا تطرحوا الاسئله تنجموا تكتبوا الاسئله اذا احنا قلنا العناصر الاربعه وهي اساسيه جدا العناصر الاربعه هي من الامور الاساسيه لفهم الوجود وهي تعود إلى الثنائية نفسها الثنائية الأربعة هي من الأمور الأساسية وطبعاً فما الثلاثية هذاك موضوع آخر تفهموه يعني علاش مرة نستعمل المثلث كشيء مقدس لأن دائماً نستثني عنصر اللي هو عنصر المادة خلينا الوجود الوجود مش المادة احنا مزلنا في الوجود مزلنا وصلناش للمادة الوجود ينقسم عنا العدم العدم ما نجموش نفهموه العدم انساه كليا خلينا احنا موجودين في عالم الوجود الان اذا خلينا في الوجود وبفهم الوجود فهمت وفهم حقيقه الوجود وحس خطر الوجود مش الكل نجمو نفهموه في الوجود هناك هو منقسم الى قسمين ما يسمى قسم محسوس وقسم مفهوم. المفهوم معنتها والمحسوس ما نجموش نحسه الا بعد ما نفهم الوجود الحقيقي المادي. احنا مازلنا. خلينا نرجعوا للمسألة. الوجود ينقسم إلى أربع عناصر وهي العدم. شفت العدم اللي تكلمنا عليه هذاك علاش معنتها قلت لكم الأربعة وثلاثة. على خطر ديما في في التطور او في الظهور او في التجلي او في الخلق مهما كانت التسميات دائما العنصر الاخير يصبح قاعده للعنصر اللي بعده والازليه هي بحد ذاتها معناتها شيء لا نهايه له الازليه شنية هي الازليه الازليه فعليا غير موجوده هي ان هناك دوره لو تشوفوا مثلا في بعض الرسوم القديمة يرسمونك ما يسمى بالحية تمسك ذيلها يعني الأزلية هي بالضبط أن نهاية الشيء يصبح بداية لشيء آخر مثل تقسيم الزمن الماضي المستقبل الحاضر الحاضر شنو هو الحاضر هو خليط من الماضي و من المستقبل يعني في الحاضر إحنا نغزل المستقبل نعمل عمليه غزل او بناء المستقبل فما قوله غنوسيه تقال ان الحاضر هو معول تستخدم به ماده الماضي لغزل المستقبل اذا خلينا في مساله الوجود القاعدة الأخيرة اللي هي العدم أما طبعاً العدم اللي نتكلم عليه الآن هو عدم آخر ليس نفس العدم الأول العدم هو قاعدة وهنا عند معنتها عدم خاص مش عدم يعني كما العدم اللي قبل هو عدم في آخر مراحل العدم الحقيقي وهذا العدم الذي يعتبر اللي اعطيناه قبل الاسم ما يسمى العدم المنسجم بالحب والتالف نطلق عليه ما يسمى الصفر الايجابي قاعده الوجود عندنا العدم الاخر اللي هو الصفر المطلق المحايد وعندنا ما يسمى بالصفر الايجابي قاعده الوجود ليس قاعده الماده مازالنا ما وصلناش للماده وهذا سوف لا نتكلم عنها الان وهو يمثل الفراغ السلبي وهو الذي تكلمنا عنه في آخر فيديو معنى ما, ما يسمى بعنصر النفس في تركيبة الإنسان الذي هي الأرض أو المكان بدون مكان لا يمكن أن يكون وجود يعني المكان هو الشيء ضروري جدا لوجود الشيء لأن التحديد هو من القواعد الاساسيه في عالم الوجود في عالم الوجود من هو غير شنو الفرق من بين الوجود والعدم العدم لا شيء محدد فماش فما فما تصاهر كلي بين الاشياء فماش حدود بين الاشياء لو كان في عالم الوجود فماش حدود راني متفرقش بيني وبينك وبين الكمبيوتر ومن بين الشجره ومن بين الحيوان رانا كنا كنا عجينه واحده هي عجينه شفت العجينه كيف العجينه فهمت كيما الرسوم التشكيليه اين الالوان تتداخل ومن هنا معناتها هذا كل اللي قاعد بحكي فيه هو نمش فيه احنا هو رمز الابداع الفني والموسيقي وكل شيء فهمت آه معناتها آه معناتها يمثل هذه المساله النقطة الثانية من الوجود الذي وهذا كان سمي السفر ما يسمى الإيجابي ثم ننتقل إلى ما يسمى بالواحد الإيجابي الكلي المطلق وهو ما أطلقنا عليه في الفيديوهات السابقة اللي هو موجود في النفس لأن في الحقيقة كل ما هو موجود كان موجود وسوف يبقى موجود ليس هناك شيء اسمه صدفة فما تناسق واحد فما تناسق اذا هذا الواحد الايجابي الكلي المطلق وهو ما اطلقنا عليه الوعي او الوعي الجماعي للوجود ويطلق عليه الواحد معناتها ونطلق عليه ايضا وحده الوجود فما بعضهم يسموه وحده الوجود ويطلق عليه الرب والواحد هذا يطلقوا عليه الرب ويطلقوا عليه اصل الوجود وهذا يمثل ما يسمى بالفكر أو ما يسمى عند المسيح بالكلمة أو عند في الإسلام ما يسمى بالقلم الذي كتب أو الفكرة وهو عبارة على فكرة شفتوا مثلا الشجرة الشجرة لها عدة أنواع من الوجود هي شجرة موجودة هذا وجود فعلي مادي ولكن الشجرة عندها وجود لفظي اللي هي شجرة وعندها وجود عقلي اللي هو في المخ يعني وعندها وجود رسمي فهمت؟ يعني الوجود الفكري والعقلي واللفظي حتى كان تقطع الشجرة وتنحيها عادش موجودة تبقى موجودة كلفظ وكرسم وككتابة وكفكر في العقل الإنساني وهي موجودة في عقولنا لو لا هي موجودة في عقولنا لما كان لها وجود فعلي. هذا معنى المسألة, المساله الاولى. هذا الشيء الذي هو يطلق عليه الواحد الايجابي، هو ما يسميه الاديان ما يسمى بالسماويه الرب. اما النقطة الثالثة الذي هو الاثنين الايجابي المطلق، وقلنا عنه في الفيديو السابقة اللي هو الايمان أو الروح أو الإرادة الصادقة أو الصفاء أو الصفاء الروحي أو ما تسمى بالحركة. اما النقطة الرابعة معناتها هي تمثل النقطة الثالثة الذي هو الثالث الذي هي النية، شفت كيفاش ديما نقلبوا. يعني نبداو بال بالنية نبداو بالنية والايمان والوعي والحب من بعد نقلبوا، نوليهم الحب بالوعي الايمان النية لانه بدينا ندخلوا في عالم الوجود. الذي هو الثلاثة الذي هو النية وهذه النية هي الذي يطلق عليها عالم الذر او عالم الوجود المطلق. الذي منه سوف ينطلق الوجود الفعلي وهو يمثل الاشكال والارقام والحروف او الموسيقى وغيرها او ما يسمى بنغمات الموسيقى. من هذا اخير تظهر اربع عناصر الوجود الفعلي، تو باش نبداو في عناصر لاخر عناصر الوجود المطلق وهذم عناصر الوجود الفعلي وهي رقم اربعه رقم أربعة منه سوف تنطلق ما يسمى عوالم الوجود الفعلي اللي من بعد بشي وصلنا للمادة، شوف المادة قداش ما عندهش قيمة يعني هذا الأربعة، الأربعة يعتبر نحس وهو رقم الأربعة والذي يعتبر رقماً نحساً حتى أن يوم الإربعاء في الأديان أو حتى في الإسلام يقولك نهار الأربعة فيه ساعة ما تصلحش فهمت ساعة منحوسة وهو اللي يجي منه ما يسمى 13 يعتبر خاصةً يوم الجمعة 13 يعتبر يوم منحوس لأن ثلاثة وواحد يساوي أربعة ويعتبر أيضاً الأربعة هذا هو اللي يتكلم عليه الفيدييين وعلى ما يسمى حتى الهندوق على البراهما اللي قسم نفسه إلى أربعة أجزاء لكي يخلق العالم وطبعا ويتكلمون عليها الفراعنه والسومريين وغيره وهو رقم جدا مهم الذي يعتبر المصيبه الكبرى لبدايه الوجود مازلنا وصلناش الماده من هذا الاربعه يظهر تبدا تظهر الابعاد ما يسمى بالابعاد الاربعه ثم البعد السفري الاول او نسميه أيضاً نعطيه رقم أربعة، نعطيه رقم آآ آآ نعطيه رقم خمسة، فهمت؟ من بعد الرقم البعد الثاني الذي نعطيه رقم ستة، ثم البعد الثالث الذي نعطيه رقم سبعة، ثم البعد الرابع اللي نعطيه رقم ثمانية. إحنا طبعاً لا ندخل في التفاصيل هوني على خاطر هذيل كل مراحل جداً صعبة. وما ندخل فيها خاطر نحب نمشي للماده مباشره. اذا هنا من الثمانية بعد الابعاد هذه اللي موجوده بعد الصفر الاول والثاني والثالث والرابع ندخل في مرحله اخرى اللي هي تتسمى التسعه والعشره والحداش والاثناش، وهنا الاثناش جدا مهمه اللي هي بدايه ما يسمى ظهور المكان. والطاقة الأولى طبعا الطاقة الأولى مش الطاقة اللي موجودة والمادة الأولى ليس المادة اللي موجودة ثم الحركة الأولى التي هذه المرحلة اللي تصل فيها ال12 اللي هما قسموا عليها ما يسمى بعوالم الساعة الساعة فيها 12 درجة الأفناش والأندياء مثلا قبائل بني إسرائيل 12 والايمه الأثنى عشر اللي عند الشيعة الأيام ال عشر اللي عند الشيعه هي جدا مهمه وهي ما يسمى بدايه قبل ما يسمى قبل الانفجار. هنا هذا الكل فهمتني عليه هي التحضيرات لبدايه الوجود، اما الوجود الفعلي بدا بالانفجار العظيم الذي نسميه لو بيغ اللي هو وقع في رقم 13، وهنا نرجعوا للمساله 13، طبعا هذا الكل موجود في الجفر وفي الكابالا يعني. انا مانيش يهمني هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح ولا حاجه، انا ما يهمنيش. انا ننقل لكم المعلومه كما موجوده في الغنوصيه في الاصل. من بعد فما اللي يخرج منها دين، اللي يخرج منها فلسفه، اللي يخرج منها لحن، اللي يخرج منها رسم، اللي يخرج منها يعني كل الاشياء الابداعيه، فهمت؟ خرجت بالطريقه هذه. آه، هذا الكل قبل الانفجار آه، آه، العظيم ونقطه صفر الوجود المادي طولي قبل 12 ال12 الكل هو وجود ولكن غير وجود مادي الوجود المادي بدايه ب13 برقم 13 واللي هي اسمها لو 13 اوغ يعني الساعه 13 وهي تعتبر المصيبه الزرقاء ل لنحن وعظم الله لكم الأجر آه هذا الانفجار الذي يساوي السفر الحقيقي للوجود المادي وظهور عالم الوجود المادي اللي هو بدوره منقسم إلى أربع عناصر مهمة هذا يعد علمياً تو وصلنا للعلم تو كل شيء يخضع للعلم ما يسمى بالطاقة المظلمة هل تدري ان في الوجود المادي 73% من الطاقة المظلمة، 73% من الطاقة المظلمة، يعني هذا الوجود المادي فيه 73% من الطاقة المظلمة، الطاقة المظلمة مازالوا يدرسوا فيها وبحثها بعيد وما نشوفوهاش وما نعرفوهاش ومازالت بعيدة علينا. ثم هناك 23% من المادة المظلمة. اذا هني 96% من الوجود المادي هو مظلم تصور يعني 96% من الوجود المادي هو مظلم اذا هذه واضحه اما ما يخص ال4% اللي بقات الذي معناتها يعتبر العالم المادي اللي نشوفوا فيه يمثل أربعة في المئة فقط، أربعة في المئة، تصور الوجود المادي ستة وتسعين في المئة ما نعرفوش، و 4% في المئة هذا اللي نعرفوه، اللي نعرفوه، فيه ثلاثة فاصل ستة في المئة مادة غير مضيعة، مادة غير مضيعة، و 4% في المئة فقط فهمت؟ أي نعرف أبوكاليبس، نعرف هذا مازلنا يعني ما وصلناش لهذاك الشيء، يعني باش يوريك معناتها علاش الغنوصية تحتقر المادة، فهمت؟ يعني المادة ما عندها حتى قيمة، فهمت؟ و 0.4 من المادة المضيعة، يعني 4% من المادة، 3.6 من المادة الغير مضيعة. و0.4 من الماده المضيعه فهمت اذا من هذه الماده اللي هي حشنا بها احنا هوني فهمت هي متكونه ما نتكلموش على الطاقه الطاقه هي العنصر الرابع من الوجود عندنا الطاقه وعندنا الماده الماده مقسمه الى غازيه وسائله وصلبه وطبعا العنصر الرابع اللي هي ماهيش ماده طبعا اما هي هي مرحله التي بين الطاقه والماده احنا هذا الكل ما يهمناش حاجتنا يا سيدي بالماده الصلبه الموضوع الغنوصيه اللي هي تمثل صفر صفر صفر صفر ما نعرفش قديش من الماده اللي هي تمثل صفر فصل صفر واحد من الوجود اللي هي تمثل صفر فصل صفر فصل صفر ما من العدم. يعني شفت مدفع الماده؟ مدفعها لكن خلينا نكملوا. اعطينا بالماده الصلبه. الماده الصلبه وعلى نفس القاعده هذه تنقسم الى اربعه اقسام. هي المعادن النبات الحيوان الانسان المعادن النبات الحيوان والانسان يعني هنا وصلنا الى الانسان اللي هو معناتها تطور طبيعي ان المعادن والنبات وعندنا الحيوان والانسان يعني نجم نقولوا الاحياء هما النبات والحيوان والانسان شفت كيف ترجع هذه مساله الثلاثه باه مانيش باش نخل... ما عمتن... نقرا الاسئله خليني نكمل اذا هنا نوصلوا من هنا جات الاديان انها تحقر الماده الاديان الكلها على خاطر شنو تعتبر ان ما يسمى الوجود هو منقسم الى ماده ولا ماده مسميوها ما بعض مش منتكلمش نتكلمش على لا ماده اللي هي ضمن الماده ولا اتكلم على الماده اللي هي لونتي هي ضد الماده، لا نتكلم على الماده بحد ذاتها هذه كلها يعني بالمظلم نتاعها، بالنير نتاعها، بكل انواعها، هناك جانب غير مادي، اللي معناتها الماده تمثل فيه حد شيء، والماده بحد ذاتها هذه، فهمت؟ هي بحد ذاتها لا شيء. هنا نحب نوصل للفكره انظر حطيتكم في في الموضوع يعني وصلنا ما استطعت ان ننقل الفكره كامله الى اليكم. نوصلنا للفكره ماذا حقيقه الماده في الغنوصيه. ما نحاولش باش نعقد عليكم الامور بطريقه سهله وبسيطه تعتبر الغنوصيه باش نقول راي الغنوصيه الصرف الواضح من بعد أنتم أحكموا على رواحكم يعتبر المادة في الغنوصية عبارة على لباس أو عبارة على سيارة أو عبارة على آلة تكسب فيها النفس التجربة الحقيقية يعني على حسب الغنوصية أن لب الإنسان اللي هي نفس الإنسان اللي هي جوهر الإنسان لا يمكن لها أن تكسب يعني تجربة فعلية إلا من خلال المادة، وهنا المادة هي تتمثل في الجسم، يعني أنا عبارة على أني أعتبر نفسي الملابس متاعي، وما نعطيش قيمة، يعني لو أنا نعطي قيمة للملابس متاعي، نلبس ساعة جميلة، ملابس جميلة، حذاء جميل، صباط جميل، مريول جميل، وما نعطيش قيمة للبدن بتاعي نفس الشيء. نفس الشيء. عندما أنا نعطي قيمة للبدن نتاعي ولا للشكل نتاعي، وننسى الجوهر نتاعي. إذا الغنوصية ما تقولكش، ما تقول لكش لا تهتم بالجسم نتاعك. لا، وما تقولكش لا تهتم بمظهرك، لأن نجد الأديان.. تبالغ في هذا الشيء يعني ما تعطيش قيمة للجسم وما تعطيش قيمة للحياة وخاصة للإسلام ما يعطي حتى قيمة للحياة وما يعطيش قيمة يعني زعما للمظاهر على أساس أن الجوهر هو الأساس ولكن الغنوصية تقول شيء هو ما يذكرهاش أن التجربة المادية هي الذي تغذي النفس هي الذي تغذي النفس يعني أنا أصحيح مثلا نعرف طعم حاجة ولكن كما ما ناكلهاش وما نطعمهاش وما نستعملش ما يسمى الحواس الخمسة متاعي اللي هي الشم والذوق والسمع والنظر واللمس كما نستعملش هذه الحواس الخمسة من الجمش نفهم الحاجة فهم كلي ولهذا الغنوصية لا تطالبك أن تتخلى على المادة. وانما تطالبك ان تكون انت مالك للماده مش الماده هي اللي مالكتك يعني انا وحتى عندي القلم هذا القلم هذا ويمكن يكون قلم مفخم وكذا ونكتب بيه ومهم وكذا ولكن هل عندما افقد هذا القلم هل اصاب بحزن كان انا فقدت هذا القلم واصبت بحزن وتعبت نفسيا يعني شنو معناها؟ يعني ان القلم هذا هو اللي مالكني، وهنا نعطيكم قصه متاع انسان زاهد كتب كتاب في الزهد. فالكتاب متاعو اللي كتبوا يقراو فيه معناتها التلاميذ وكل شيء وفما شخص من الاشخاص قرا الكتاب وطبقه بالحرف. فأصل إلى درجة من الزهد حتى أصبح لا يملك إلا عصاه وخيشة لابسها على بدنه عندما وصل إلى تلك الدرجة قال أنا سوف أذهب أزور هذا الشيخ لكي أرى هل هو أزهد مني أم أنا أزهد منه فعندما ذهب إليه وجده يسكن في قصر وعنده خدام وعنده حشم وعنده جنان وعندما تخلى عليه لقاه لابس الحرير وعنده جواري وعنده يا يا ربك؟ كاتب كتاب في الزهد وعلى انها لازمك تتخلى على الماده وكذا وكذا وجيتك لقيتك عايش في جنه وانهار وخدم وحشم. وعبيد وجنود وشاف مع أنت عامل طاولة ماكلة من ألذ أنواع الأكلات اللحم المشوي وكل شيء قالوا شبيك شبيه ربك شبيه ربك قالوا كتب لنا كتاب عزاد وانت عايش في البطاق هذا الكل يا أخي قالوا هل تأتي معي في سفر؟ قالوا هيا يكهو كهو فهمت يا أخي هزوا معاه ومشاو بالشي يسافروا هذاك التلميذ اللي يتعلم الزهد فهمت انسى العصا تاعه في القصر بعد لما مشاو كيما نقولوا احنا خم... كيلومتر او اثنين قالوا يا شيخ راني نسيت العصا نتاعي راهي هذيك هي كل ما اكسب يا قال له لم تتعلم شيء مما كتبت قالوا كيفاش قالوا ربك انا مخلي قصري ومخلي اكلي ومخلي جواريه ومخلي آه ناسي ومخلي آه خدامي ومخلي كل شيء ربك وخارج معاك أنت وانت ربك نسيت رب اعصاك تحب ترجع تجيبها قالوا راه الزهد والتقوى هو ان تملك الشيء وليس ان يمنكك الشيء اذا هنا الغنوصيه ماذا تقول حقيقه الغنوصيه تقول لك تنجم تعمل اللي تحب انت تتمتع بالماده كما تحب انت اما لازمك ما تكونش يعني مستعد في اي لحظه انك تخلي الماده هذيك الكل وتتنزل عليها لانك تعرفها اللي هي ما الانسان اللي يبدا غني وعنده فلوس وعنده املاك تقى نار كامل متعب كان نموت كان توقع لي حاجه فلوسي تمشي كذا كذا بينما كي هو يبدا يعيش يعني حتى النعيم اللي عايش فيه ماهوش باش يتمتع به حتى وقت يجي يموت تلقاه مسكين يتغسوع كيفاش باش يخلي كذا وباش يخلي كذا وباش يخلي كذا اذا في الغنوصيه تقول لك املك اللي تحب اما اعلم ان ليس هذاك هو الاساس وانما الشيء اللي باش معاك بعد الموت هو كما يقول القران ما كسبت قلوبكم او كما تقول ديانات الكل هو العلم اللي تعلمته ها شنو باش تهز معاك؟ باش تهز معاك ذكرياتك، باش معاك ايامك الجميله، باش تهز معاك افعالك الجميله، باش تهز معاك البلدان اللي زرتهم وشفتهم هذاك علاش انا انصح دائما بالسفر يعني والمعرفه والقراءه، هذوكما الاشياء، هذوكما الكل يبقاو في الوعي. فهمت؟ هذاك الشيء يمكن تهزه معاك أما سيارتك ودارك وأملاكك وذهبك وهذه الأمور الكل المادية وجسمك هذا الكل باش تخليه نظن الفكرة وضحت حقيقة المادة في الغنوصية ليس كما تدعي بعض الأديان يعني هي غير مهمة هي مهمة لأن موجود بالعكس الغنوصية تقول المادة هي السبيل الوحيد لمعرفة الحس وعيش التجربة الحسية. يعني وقت تمس حاجة مسهب وعي، إحساس حتى وقت تمارس الجنس مارسو بوعي ما تمارسوش كل بهيمة، تعلم شم ذوق اسمع الكلمات الجميلة، ألمس شم مش كيل كي حيوان، رق إنسان. راك انسان ماكش حيوان هذه هي الفكره والخلاصه وحقيقه الماده الماده عباره على اله لكي نحقق بها احلام النفس فهمت <تصفيق> اذا انظر الفكره واضحه آه لو عندكم اسئله اذا انا تحت امركم 10 دقائق وقبل ما نختموا وغدوه عندنا موضوع اخر المهم باش نواصلوا توا نتكلموا على الانسان مانيش باش الفوق الفوق هذاك تو في الفيديوهات حول الغنوصيه فهمت خلينا نحكيوا على الانسان لازم نكونوا نفهموا الانسان الانسان غدوه معناتها توا على الماده فهمت غدوه يمكن نحكيو تو نشوف شنو على العناصر اللي تكون الانسان اللي هي اول عنصر هي الماده اللي هي الجسم. فهمت؟ الجسم الانساني كيف نستفيد من الحواس الخمسه مع الحاسه السادسه التي هي جدا ضروريه. طبعا يقول لك نستيقظ عند الموت، بالفعل راهو اسمع المو... النوم صدقني الدنيا هذه مجعوله باش نحقق فيها كل احلامنا، واللي ما يحققش حلمه في الدنيا هذه هو انسان ما عاش، لا في اي لوم اي ماتيير، بيان سور لوم وكل شيء ماتير، احنا موجود في عالم الماده. احنا موجودين في عالم الماده سامحوني عطشت اذا لو عندكم اسئله اي تو نحكي تو نحكي احنا تو هذه حلقات رمضانيه تحكي على الغنوصيه فاحنا كل رمضان نحاولوا مش نحكيوا على الغنوصيه وكل مره نتعلموا حاجه كل مره نستفادوا بحاجه وكل واحد ما عمته المعلومة كما هو على حسب مستواه وعلى حسب طريقة فهم هل هناك أي جهاد أو إثار أو إثار إثار ما فهمتش معنى تقصد بإثار بانسوع هذا كله شو نحكي عليه غدوه الجسم والإنسان هو عقل جهاد جهاد جهاد وإثار ما فهمتش الغنوصية من أساطير الأولين كانوا يظنون أن الروح موجودة في كل شيء. لا هذا مانديلا القيسي، الغنوصية اللي تحكي عليها هي الغنوصية الذي اختلطت بالدين. ما تؤمنش بالروح الغنوصية، ما تؤمنش لا بالروح لا بحد شيء. تؤمن بحاجات أخرى. طبعاً ما مفهوم الأحلام وهي خارج إطار المادة الأحلام، الحس، الحب، المشاعر كلها خارج إطار المادة هذه هذه الكل موجودة, موجودة حتى أن الغنوصية تقول لك كل شيء يرمز إلى شيء شفت مثلاً الجزر يرمز إلى شيء يرمز إلى حس هذه ما يسمى بأحلام العدم أحلام العدم، وأحلام العدم ساعات نشوفوها حتى في في المادة أو في النبات في النبتة، ساعات تلقى نبتة مثلا تشبه الإنسان، ساعات تلقى نبتة تشبه الطبيعة إنسانية أو شكل إنساني أو جزء من بدن الإنسان أو تشبه الحيوان معين، فهمت؟ إذا هذاك هي أحاسيس موجودة وهي كوجود موجودة فعلياً. فهمت؟ إيثار ما فهمتش شنو معناها يا منذر القيس إيثار يعني ثأر تقصد. تحياتي يا توم. من عاش ولم يقرأ عاش حياة واحدة ومن عاش وقرأ فقد عاش مرتين. بالفعل وأكثر من مرتين. وابي ابشع من الافكار الاسلاميه ما عربي فانت مسلم والعكس مانيش فاهم انا مانيش عربي اخي وما دخل العروبه هون العرب المشكل مش في العرب العربي الذي هو عربي يشرف عروبته المشكل في من هو ليس عربي وينسف نفسه للعروبه كما قلت لكم في الغنوصيه المشكل ليس في الشيء ان يكون كما هو وانما الشيء ان لا يكون ما هو عليه المشكل ليس في القط انه قط ولكن في المشكل أنه القط يسخايب روحه فار والمشكل ليس في الاسد انه اسد المشكل في الاسد اللي يسخايب روحه قط او في البغل اللي يسخايب روحه حصان او في الحصان اللي يظن روحه حمار انا متابعك من ايام تعلم دير ربكم يا مسلمين ما يعرفوا شيء من دير ربهم كيف تشعر بالمادة وأنت مادي؟ ما فهمتش، طبعا أنا مادي نشعر بالمادة. السيرفو هو الكل، الإنسان الإنسان عقل. أستاذ أجبني هل تتعارض مقولة الناس أمواتا فإذا ماتوا بالفعل انتبهوا مع الفكر الواعي. لا أسمع الغنوصية كما قلت لكم لا تعطي إجابة، هل هناك الوعي متواصل بعد الموت ام لا اما تقول ان الوعي يبقى محفوظ سواء كان يعني الفكر الانسان كي تموت تقعد موجود يا اما بوعي يا اما بدون وعي فهمت يعني الانسان اللي يموت ويرقى موجود الوعي اكيد سوف يستيقظ ويفهم يسر حقائق فهمت هذه حكيت عليها في الفيديو السابق والاشياء معناتها لو تبقى بدون وعي يمكن اعادتها للوعي، حسب الغنوصيه. منذر القيس، الوعي هو الاحساس هو معرفه الذات ومعرفه ما حولك. فمت... يعني تعمل حاجه بوعي، يعني ما تتهز هذا، انت واعي اللي هزيت هذا واللي باش تشعله واللي باش تتكيفه. يعني واعي مش تمارس فيها بطريقه غريزيه لا شعوريه. ما من أين يأتي النظام الذي ينظم المادة؟ أم أنها مبرمجة أم تنظيم نفسها أم أنها وسط؟ النظام الذي ينظم المادة هو ينظم المادة بنفسها. يعني هو داخلي في داخلها هي ما يسمى ظروف وعوامل. يعني هذه وتتضرب في هذه تعمل حس طبيعي. أخي كريم فين وصلت حركتها، ما زلنا نخدمه على رواحنا ومور عادية فهمت، باهي خن نكمل نقرأ آه تقصد يعني، ما وما فهمتش السؤال شنو؟ أه اه بيه. استاذ راني آه لقيت لديني خطر درست الديانات الابراهيميه وغيرها وتوصلت الى انها صناعه بشريه لكن افتقر للجانب الروحي كي اصل الى الراحه النفسيه والروحانيه آه لازم تصل لها وحدك راهم اسمع كان انت انسان ما تحسش اتجه نحو الماده فهمت آه هذه حاجه ما آه تنجمش نجي نقول لك كيفاش نتعلم نحب يا أما عندك حس روحي يا أما أنت تحب يا أما ما تحبش ما فمش حاجة خايف على حسب طبيعتك فهمت هل الوعي يسبق المادة أم العكس هذا ما زال ما فمش عليه إجابة حركة تغيير شمال أفريقيا تخدم على روحها كون كما أنت إن كل فعل خير لي أو لغيري هو طبعا طبعا كل شيء مصاحب كل شيء مصاحب حتى ابسط شفت انت في الحياه هذه تمشي مثلا لباريس يمكن تشوف حاجات ما تشوفش حاجات لكن اللي تش... اللي تتذكره هو و... 0.001% اللي مشيت فيه لباريس لكن في اللاوعي نتاعك فما حاجات ما تشوفهمش يا رجال ما تشوفهمش لكن يتسجلوا في اللاوعي نتاعك وقتها ترقد يمكن تحلم بهم مثلا انت وقت تطلع في باص ما تشوفش الناس اللي جالسين في الباص الكل يعني يمكن تتذكر واحد تتذكر زوز ولكن راك حط في بالك اللي في الباص الكل لا شعور نتاعك شافهم يمكن تحلم بواحد منهم يمكن وقتها تموت تنجم تعاود ترجع خاطر بعد الموت وهذا نجربناه في في الاسقاط النجمي في الاسقاط النجمي ما تنجمش تمشي لبلاصه انت ما مشتلهاش فهمت يعني الاسقاط النجمي دائما وتتخرج الوعي نتاعك من الجسد تمشي للبلايص اللي تعرفهم وتشوفهم باكثر دقه انا اسمي مانديلا وليس مونديلا كيف كيف مانديلا ولا م... <تصفيق> كيف كيف مانديلا ولا شليقه هذيك تاع عليها لماذا الاشجار تموت آه دي كمان عندها غدوه نحكيوا عليها المساله بتاع نحكيوا على الجسم الانساني وشنو هو الفرق من بين الجسم الانساني والجسم الحيواني والجسم النباتي والجسم المادي آه اعمل آه اعمل لدنيتك كانك تعيش أبدا هذه الجمله اتفق مع الفكر الغنوصي بالفعل واعمل لاخرتك كانك تموت غدا قد ما تكسب معرفه تنفعك بين تونس والجزائر نهار جيل تونس خبرنا خلي نضم موعد نتلاقاو انا مانيش في تونس اخي بهاء الجزائر هنا حين انت الجهاز العصبي شبه جدا حيوان طبعا كل شيء رمى يشبه البعض اتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر إذا نكتفي بهذا القدر عملنا الساعة متاعنا. فهمت؟ لا تؤمن أن الإنسان تركيبة مزدوجة مادة، روح، عقل، خيال. الإنسان أنا بالنسبة للغنوصية الإنسان مركب من أربع عناصر هو الجسم والروح والنفس والعقل. فهمت؟ وغدوة نحكيو عن الإنسان. تركيبة الإنسان منديلة منديلة ولا شوليقة؟ علي سميت روحك منديلة مش شوليقة تحياتي لكم ومع فيديو قادم غدوة. أحنا اليوم عطينا معناتها الفكرة حول المادة اه طبعا المادة ماهوش اختصاصي علوم المادية مانيش نيش أنا أنا أكتفي اه فهمتوا يعني الفكرة الأساسية هي لماذا الغنوصية لا تعطي قيمة للمادة، فهمت، الخالق من صنع الإنسان، فكرة الخالق من صنع الإنسان، لكن عدم وجود رب لا يعني عدم وجود فهمت سر في الحياة ووجود في الحياة، فهمت؟ طول يتكلم على الإسقاط النجمي مش الإسقاط النجمي، فما الإسقاط النجمي، فما التخاطر، فما عدة أشياء، فهمت؟ نتكلم عليهم، زال عنها رمضان طويل. تقول يا كريم أنه لا وجود وعي إلا ضمن إطار المادة، طيب ما تفسير وجود نوع من الوعي في عالم الأحلام وهو عالم غير مادي؟ أي أيوة ولكن أخي الوعي اللي في الأحلام مرتبط بالجسم المادي، الجسم المادي لم يموت. فهمت هذه هي المشكلة الجسم المادي لم يموت كيف تؤمن بالروح وأنت ملحد لا أؤمن ليس بالروح أنا نكلم فيك معنى الروح أه صبرين كيف تؤمن بالروح وأنت ملحد نعم أنا أؤمن بالطاقة أنا تفسيري للروح والنفس والعقل والجسد فهمت راهو أنا مانيش ملحد مادي، أنا مانيش كيف الملحدين الماديين، أنا تبع الإيمان الإلحادي. إذا أنا أؤمن بالتركيبة وبالثنوية في الكون، وأؤمن أن الإنسان أو أي شيء في الكون متكون ما من مادة وطاقة اللي هي تساوي الروح، وعقل اللي هي تساوي الفكرة، والنفس الذي تساوي الإحساس. قل لي أنت قاعدة تعيش بلاش إحساس، ما عندكش إحساس. ما عندك إحساس. فهمت وعندك عقل وعندك طاقة الروح هي الطاقة وروحي وروحك وروح فلان وروح فلان هي نفسها لأن الطاقة وحدها في الكون فهمت الطاقة نعم بمفهوم الطاقة ليس بمفهوم الدين أنا ملحد صحيح لكن أؤمن بالأشياء بالمفهوم الديني المادة أنتجت الروح، إذا ازالت المادة زالت الروح، طبعاً طبعاً أنا اكلم فيك على الوجود الآن، فهمت؟ تكلمت عن الوعي، إيش تحب نزيد نتكلم عن الوعي؟ لو عندك سؤالات على الوعي يا منديل قل لي، أنت قلت لي تحب تطلع معايا تناقش نطلع ما أهلا بيك. فهمت؟ الوعي واضح سلا كونسيونس راه اكبر سؤال توا مطروح عند علماء النفس والعلماء بصفه عامه هل الوعي يسبق الماده ام الماده نتيجه الوعي ام الماده هي اللي تنتج الوعي الدين يا ملحد مش بالعاني الدين يسميها روح وأنا أسميها طاقة، وأستعمل مصطلح ديني لكي أسهل الأمور. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ هل تؤمن بأن موجود طاقة ولا ماكش تؤمن؟ عايش بلاش طاقة أنت؟ وعندما يموت الإنسان ماذا تتنحى من جسم الإنسان؟ تتنحى الطاقة متاعه. الطاقة ما عادش موجودة في الجسم. يتوقف عن الحياة. فهمت؟ طبعا طبعا منديلا حدد الواحد ونعمله فما حتى كلها تفاعلات كيمياويه في المخ بالفعل بالفعل تفاعلات كيميائية راهو اسمع لازمكم تفهموا ان كل ما هو احساس هو تفاعلات كيميائية نجم نشاهدوها لهذا انا اقول والغنوصيه تقول ان في عالم المادة يجب نهتم كان بالماده، يعني فهم الماده هو اللي يخلينا نفهم كل شيء، نفهم الوعي ونفهم الحس ونفهم كل شيء. توا تنجم تشري حبه تعمل لك سعادة تعمل لك تبكيك، حبه تقويك، حبه تضعفك، حبه تردك تضحك. كلها تفاعلات. اظن ان الرب، الرب هي فكره هلاميه، فكره خياليه. فهمت؟ ما رأيك في شخصية محمد رسول الاسلام؟ محمد على حسب الكتب انسان صعلوك فاسد خامج ما يصلح لشيء. على, على حسب الكتب والتاريخة ها. نعرف نعرف. موضوع الوعي موضوع متشعب كبير ياسر كبير ياسر. انا نحب نعطيكم فكرة راهو. انا كان ندخل لكم نحكي لكم على حاجه بارك طول نقعد انا جمعه ولا جمعتين ولا شهر ولا نحكي لكم على الوعي من الناحيه العلميه ومن الناحيه الفلسفيه ومن ناحيه النفسيه ومن ناحيه الدينيه ومن ناحيه مصيبه كتب كتبوا راهو في الوعي نجي نقرا لكم كتب بل. حتى ولو مش موجود حياه بعد الموت يا ملحد مش بالعاني يمكن العوده للحياه علميا ممكن يمكن ان نصل للخلد ما عادش نموت والعلم الان اثبت ان كل شيء اللي نقوله واللي نتكلمه واللي نفكره يقعد مسجل في الوجود يعني يكفي ان هذاك الشيء نحطوه في جسم فهمت كيما كان يرجع كيما كان فهمت الباب مفتوح الذي سوف يعيدنا للحياه هو البشر بالعلم مش بالبطيخ مش برب ولا ببطيخه فهمت؟ أه الحب نحب طبعا اعشق الحيوانات واعشق تربيه الحيوانات ما نجمش نعيش بلاش حيوانات في الدار بتاعي لكن لا اتحمل الحيوان الانساني المهم تحياتي تنميرت وغدوه نحكي على انسان وتركيبه الانسان وكيف العلاقه بين الانسان والطاقه كما تحبوش كلمه روح آه رغم اني انا ما عنديش مشكله استعمال الكلمه ما دام نفسروا المعنى بتاعها والنفس والعقل حدد الموعد بتاعك انا نحضر روحي يا منديله المهم تحياتي تحياتي ومع السلامه والسلامة ومع فيديو قادم بسلامه تنمير تنمير شكرا على الحضور والمشاركه والتوزيع بسلامه